Dağlıq Qarabağ münaqişəsiz olunasında vəziyyətin kəskinləşməsi hökmən nə vaxtsa baş verəcək, amma nə vaxt baş verəcək bunu əvvəlcədən demək çox mürəkkəbdir. Bu qənaətlə Rusiyalı hərbi ekspert, hərbi və siyasi analizi institutunun direktor muavini Aleksandr Xramçıxın erməni kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlamasında çıxış edib. Xiram çıxı görə bu bir sıra amillərdən asılıdır, həm xarici, həm də daxil amillərdən, məsələn, Ermənistanla Rusiya arasındakı münasibətlərdən. Ekspert bu münasibətlərdə Mötədil Böhran hökum sürdüyünü və Kremlin Ermənistanın indiki hakimiyyətinə münasibətinin yaxşı olmadığını deyir. Onun fikrincə, Bakı üçün əlvi ki, Ermənistanda hər şey qaydasında olmasın. Lakin hərbə məliyyatların əsl müharibənin başlamasına dair qərar verilməsi üçün həddən artıq məsələlər həllini tapmalıdır. Çünki Bakı növbəti dəfə otuzmağı öz nərə va görə bilməz. Mən 2016-cı ildəki həmin mini müharibəni nəzərə almıram. Ona görə də Bakı nəhayət qərar vermək üçün çox ciddi düşünüb daşınacaq deyə xram çıxın deyib. Şəhid hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bir dəfəli ödəmə bağlı 3097 şəhidin 4190 vərəsəsinə bir dəfəli ödəmənin verilməsi barədə qərar qəbul olunub. Əmək və əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə onların hər birinin bank hesabına müvafiq və saytin köçürülməsi təmin edilib. Ümumilikdə 9531 şəhid hərbi qulluqçunun vərəsələrinin bir dəfəli ödəmə almaq hüququ müəyyən olunub. Eyni zamanda dövlət başçısının qey işləri şəffaf. Vərəsələr üçün rahat müraciət prosedurunu nəzərdə tutan mexanizm üzərində qurulub. Vərəsələr yalnız notariyyat kantorlarına müraciət edir. Adiyyatı sənədləri təqdim edərək vərəsəli işadət naməsi alır. Bundan sonra notariyyat kontorlar tərəfindən müvafiq sənədlər elektron şəkildə Nazirliyin informasiya sistemini ötürülür. Növvəlliyi qaydasında sənədlərə baxaraq qərar qəbul olunur. Daha sonra ödəniş vərəsənin bankı hesabına köçürülür. Bu barədə ona SMS vasitəsilə bildiriş göndərilir. Digər şəhi tərbiq qulluqçuların və rəsələrinin bir dəfəlik ödəməklə təminatı 2019-cu il ərzində yekunlaşacaq. Xəzərxəbər nöqtazda istinadla xəbər veririk ki, hazırda bazarda 1 kg quzuətinin qiyməti 14 manatdır. Satıcılar deyirlər ki, qiymətlər bir aya yaxındır ki, qalxıb. Yemət artımının səbəbinə gəldikdə isə, satıcılar deyirlər ki, başlıca səbəb bu aylarda yaşanan quzu qıtlığıdır tələb çox olduğundan bölgələrdə əmlik quzu tapmaq sözün əsil mənasında müşkülə çevrilib. Məsələ ilə bağlı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirlik ətin qiymətinin müəyyən edilməsində iştirak etmir. O ki, qaldı bölgələrdə yaşanan quzu qıtlığına, nazirlikdən bildirilib ki, bu, düzgün yanaşma deyil. Qiymətin qalxmasına bayram günlərində quzu ətinə tələbin çox olması səbəb ola bilər. Dünən gecədənsə sosial şəbəkələrdə yazılır ki, artıq un və siqarətlərin qiymətində də artın baş verib. Əvvəllər 23 manata olan unun bir kisəsi indi 27 manata satılır. Xəbər hələ ki, rəsmi olaraq təsdiqlənməyib.